الو، ویلکام تو اینگلش کافه ویتونیس. هاو آر چطوره؟ خوبی؟ امروز یکی از بخش‌های نیش کافه رو براتون آماده کردم با عنوان جنوویدین. شما می‌دونید برای یاد گرفتن زبان انگلیسی ما می‌تونیم بریم کلاس زبان یا یه استاد خصوصی بگیریم و باش انگلیسی رو تمرین کنیم. ولی یه جاهایی برای افزایش سطحمون به یه لول خیلی باحال ما باید بریم Authentic English بخونیم یعنی چی؟ یعنی فیلم ببینیم، روزنامه بخونیم، کتاب بخونیم، مجله بخونیم، کتاب داستان بخونیم و این خوندنده های ما که Extensive Reading هستند به ما کمک میکنند که Input های بیشتری ببینیم مطالب بیشتری رو جذب کنیم امروز من برای قسمت Journal Reading یه خبری رو انتخاب کردم که میخواییم با هم بخونیم و قسمت مهمش رو یاد بگیریم و از خبایی که من انتخاب کردم با این عنوانه The Pope reflects on relationships in pandemic times in his traditional Christmas address خب چون میدونین پاپ هر سال یه پیامی رو به همراه میلاد حضرت مسیح منتشر میکنه و میاد در بین مردم از حخندانی میکنه پار سال نتونست این کار رو بکنه و یه ویدیوهای زد کرد امسال اومد از روی بالکن کافش جایی که اقامت میکنه برای مردم که توی حیات میدون سان پیترز بودن سخنانی کرد این متن سخنانی که اینجا آمده. خب خبری که انتخاب کردم از خانم ایوانا کتوسوبا از خبرگزاری سی این این هست اینجا شما میبینیم که سی این این نوشته پوب فرانسیس has dedicated a large part of his traditional Christmas message on Saturday to reflect on the pandemic and its impact on relationships. خب هست ددیکیتد من براتون هایلایت کردم یعنی اختصاص دادم. خب چه چیزی رو اختصاص داره؟ یه بخش بزرگی از قیام تبریک کریسمسش رو اختصاص داده که رفلکت کنه، کامنت بده، صحبت کنه راجع به و اثرش بر روی روابط انسان. در اینجا چون می‌بینید من براتون هایلایت کردم نوشتم speaking from the balcony یعنی از روی بالکن داره صحبت میکنه و یه بیژیگی هم گفته برای بالکن. Overlooking Saint Peter's Square in the Vatikon یعنی از بالا اشراف داره به میدون St.Peters در Vatikon پایین تر شما میبینید که یک جمله گفته آقای پاپ Our capacity for social relationships is sorely tired خب این استلاف واقعا جالبه خیلی زیباست صورلی تایر چه چیزی خسته کننده است؟ ظرفیتش برای روابط اجتماعی اینکه که های ما برای روابط اجتماعی به شدت خسته کننده شده و از غیر صورلی داره استفاده میکنه صورلی یعنی به صورت دردناک و خیلی اذیت کننده تو مطلب پایینی یک عبارت بسیار زیبا نوشته که شما میتونید تو صحبت هاتون و تو رایتنگ هاتون استفاده کنید There is a growing tendency Tendency یعنی male یعنی مایل شدن و این میل و تمایل داره اخصایش فیدان کنه روشد می growing خب این عبارت رو ما می همه همون استفاده کنیم دو قسمت پایینتر اومده نوشته The number of attendees The number of attendees was only about a fifth of what it was before the pandemic ها قبل از پندیمیک خیلی جمعیت زیادی می بودن تو میدون سن فیترز ولی الان به یک پنجم خواهش بیدا کرده. The number of companies تعداد شرکت کنندگان. پایین تر آقای پاپ میاد یه سوابت میکنه با مسیحیان جهان میگه sisters and brothers برادران و خواهران. What would our world be like without the patient dialogue of the many generous persons؟ میگه جهان ما چه جوری میشه بدون دیالوگوتنهای صبورانه؟ خانوادهها uh, families and communities together. The خانواده ها و اجتماع ها رو در کنار هم نگهت In this time of the pandemic در این زمانه همهگیری ویروس کرونا we have come to realize this more and more come to realize عبارت خیلی مهمی استفاده صحبتات یعنی نتیجه گرفتن فهمیدن دیگه ما اینو بیشتر میفهمیم تو دوره پرورونا تو قسمت بعدی میگه که He called for an end اومده حالا به خواهر میانه و آفریقا اینجا ای که جنگ هست داره اشاره میکنه میگه که He called for an end یعنی گفته پایان بدیم پایان بدیم به این دعبا مرافع ها در میدل ایست و آفریقا و اومده کشورها هم گفته مثل سوریه، یمن، عراق، لبنان و دو دو کشوری The 85 year old pontiff pontiff pop هر پنج هر سالش هم هست message, از استفاده کرده تا ادرس ویولنس against women که به خشونت به علیه زنان اشاره کنه اشاره کردن ما میتونه از کلمه ادرس هم استفاده In a speech در سوخندانی که مارکد هز ناینس از پونتف نهمین کریسمس رو داره نشون میده این نهمین کریسمس این پاپ هست 9 سال از درگذشت پاپ ادوارد میگذره خب چیکار کرده هایلایتد د پلیت اوف رفیوژز اند مایگرینتس هایلایت کرده برجسته کرده خलाइट پلیت یعنی بدبختی سختی گشواری. در خبری از یاهو هم منتشر شده که این عبارت خیلی جالبه من برای شما کردم امیت A record setting rise in COVID-19 cases in Italy ما میدونیم الان در ایتالیا از شروع ویروس کرونا امروز در بالاترین رتبه خودش وجود داره که روزانه نزدیک به 100 هزار تا مبتلا به کرونا دارم این کلمه امید که اومده خیلی جاده امید یعنی در میانه, در میانه افزایش کیس های پرونده های COVID-19 تو قسمت بعدی من برات هایلایت کردم اینجا فرانسیس لمنتد آن گوینگ کانفلیکت این سوریه لمنتس یعنی کردن یعنی غصه خوردن آقای فرانسیس اومده غصه خورده راجع به چی راجع به این دعوا به که تو سوریه هست واقعا توی پیام کریسمس چهجوری صحبت کرد توی قسمت بعدی اومده گفته Son of God پسر خدا که رو به همه حضرت داره دعا میکنه میکنه که Comfort the Victims of Violence Against Women که به ما آرامش بده آروممون کنه چی ها آروم کنه؟ اونایی که آه تحت آه خشونت علیه زنان برای گرفتنی هایی که مورد خوشونت قرار برفتن و بعد در قسمت بعدی از فیل ایمپوز استفاده کردن ایمپوز یعنی تحمیل کردن ایمپوز ای نیو وکسین مندیت واتیکان ستف یعنی اومده تحمیل کرده این وکسین جدیدی که اومده رو گفته کارکنان واتیکان باید حتما بزنن اجبار کرده. خب ایم از خبر امروز بید لینکش هم من تو پایین, پایین ویدیو براتون میذارم و بگرم که لذت م بعد قبل از اینکه ویدیو ویدئو رو ساول کنم میخوام مروب کنم به چیزهایی که امروز در این خبرها یاد گرفتیم خب کلمه اولی که یاد گرفتیم چونی رفلیکت آن رفلیکت آن یعنی کامنت گذاشتم کلمه بعدی دیدیکیتید something to something دیدیکیتید یعنی اختصاص دادم اختصاص دادم یعنی چیزی بخش از چیزی به چیز دیگه اه, کلمه بعدی که یاد گرفته بودیم sorely tired یعنی به شدت خسته کننده اه, عبارت بعدی که یاد گرفته بودیم there is a growing tendency growing tendency یعنی یک میل شدید یا یک میل فضاینده به سمت چیزی اه, عبارت بعدی call for an end call for an end اینو داشته باشین مصاله بود stop کالفرارن یعنی درخواست کردن برای متوقف شدن چیزی. امید. امید پاندمی چی؟ یعنی در میانه پاندمی چی؟ بعدی فله لمنت بود. فرانس لمنت ongoing conflicts in Syria. یعنی سرباری کردن، حس فرودن. و, و آخریم امپوز. یعنی تحمیل کردن. امپوز یک ای نیو ویکسین. خب اینو از مرور اولادتی که اوزگار گرفتیم اوزگاه هم خستانه شده باشید خیلی ممنون رو از این که اوزگار تعمل کردیم thank you very much for watching us please I'm looking forward to meeting you you're going to watch the next episode soon thank you goodbye